نحن أطفال القرية لا نعرف الطعن بالعبارة، سلاحنا هو الصبر، وعيوننا بالعقل، فنظلوا صامدين، فنظلوا كالفان العالي الشاهد لأنها بأنها أرضنا-بأنها أرضنا لتراحل أرضنا العبارة، كفوا، كفوا عنا هذا الخداع والنفاق والمراوغة، خذوا، خذوا عنا سجنكم السلم.